Ei ole lelu. Se on kulkuneuvo, jonka käyttäjää koskee samat säännöt kuin pyöräilijää. Esimerkiksi jalkakäytävällä ei saa ajaa. Eteenpäin varovaisuus ja ennakointivelvoitteet koskevat myös sinua. Aja oikein. Liikenneturva.